Доброго ранку всім. Всіх вітаю. Мене звати Владислав Ривський. Я проектний менеджер Прозоро продажі. Вас вітаю зараз на вебінарі, який присвячений е, приватизації державного та комунального майна. Е, в даному випадку стосується саме малої приватизації. Сьогодні з нами наш гість е, е, Аліна з майданчику «Єтендер», вона є заступником директора та керівником напряму аукціонів з майданчику «Єтендер». Вітаю, Аліно! Аліна нам сьогодні розповість про те, як організовувати аукціони, також як їх оголошувати і е, публікувати інформаційні повідомлення з малої приватизації. А я е, перед цим вам розповім невеличку вступну частину, про, в, який, в якої розповім вам про, е, про те, що сталося останні дні щодо приватизації, які були зміни внесені в законодавство. І це буде вступна частина, яка допоможе вам потім зрозуміти, що потрібно робити в майбутньому. Перед тим, як ми почнемо, я хочу подякувати агентству з міжнародного розвитку США, USAID та Американському народному за підтримку організації цього вебінару. Будемо починати. На екрані ви побачите презентацію. На презентації одразу на другому слайді я вам відкрию і покажу, які зміни були внесені новим законом з приватизації, який набрав чинності 19 серпня 2022 року. В цьому законі трошки змінені деякі підходи щодо етапності процедури малої приватизації, тому він відрізняється від попередньої процедури. Головне, що змінилося, це те, що на початку потрібно спочатку сплатити ціну за лот, а після цього вже підписувати договір купівлі-продажу. Нагадаю, що раніше до прийняття змін в законодавство переможці аукціонів спочатку підписували договір купівлі-продажу об'єкта приватизації, а після цього вже мали 30 днів на те, щоб сплатити ціну за лот. Цей підхід змінюється. Також змінюється підхід щодо строків експозиції лоту. Нагадаю, що строки експозиції – це час, коли учасники можуть подати свої пропозиції. Під час воєнного стану такі строки змінені і зменшені, дуже сильно зменшені. І після воєнного стану такі строки для повторних аукціонів теж трошки зменшені. З ними можете ознайомитися в законодавстві і побачити, які строки там встановлені. Також передбачена можливість підписувати документи е, КЕПами, е, і, тобто кваліфікованими електронними підписами відповідно до Закону України про довірчі послуги. Е, це має значно пришвидшити підписання документів, протоколів аукціонів та договорів купівлі-продажу. Далі, плата за участь в аукціоні, тобто винагорода майданчиків буде стягуватися з гарантійного внеску. Е, нагадаю, раніше коли о, учасник платив гарантійний внесок, після того, як він став переможцем, він отримав цей гарантійний внесок назад і сплачував потім окремо е, вартість лота, а також е, сплачував е, комісію винагороду майданчика окремо, незалежно від гарантійного внеску. Зараз змінили цей, цей підхід, щоб не е, перераховувати гроші туди-сюди, вирішили стягувати частину, е, частину з гарантійного внеску, і це буде саме винагорода майданчика, а інша частина, яка залишається гарантійного внеску, вона буде йти на організатора аукціону, тобто на продавця. В рахунок зарахування вартість, е, З'явиться другий голландський аукціон. Нагадаю, що раніше було три аукціони. Два англійських аукціона і один голландський аукціон. Тепер буде з'являтися другий голландський аукціон, але тільки в тому випадку, коли попередні аукціони зірвані передні два аукціони. Зірвані, це означає, що на аукціон прийшли е, учасники, вони торгувалися, але потім учасники відмовилися підписати протокол та договір. Е, якщо це сталося два рази, то це означає, що на цей об'єкт попит є, але чомусь учасники мають намір постійно зривати та не, е, та не давати можливості продати такий об'єкт. І тому запусти, дозволили робити ще додатковий голландський аукціон. Крім того, заборонена приватизація зараз під час воєнного стану об'єктів приватизації, які знаходяться у зоні бойових дій, і також збільшені розміри гарантійних внесків. Рухаємось далі. Я не бачу, презентація змінилася чи ні. Так, ми прилиснули на, наступне, на наступний слайд. Ви бачите, що тут прописані невеличкі нюанси щодо старих інформаційних повідомлень. Вже мали багато питань від організаторів, від майданчиків, від органів приватизації, які питають, що робити з тими інформаційними повідомленнями, які були опубліковані до набрання чинності нового закону 19 серпня 2022 року. Відповідь універсальна, і вона одна, що ті інформаційні повідомлення, які опубліковані раніше, вони регулюються за законодавством, яке діло на той момент, коли таке повідомлення було опубліковано в системі прозоропродажі. Крім питання, пов'язане з гарантійними внесками для аукціонів, які були зірвані. Тобто, зараз я відкрию трошки нюанси. По-перше, строки експозиції лоту залишаються чинними, вони не змінюються. Якщо ви в інформаційному повідомленні поставили строки експозиції, там, наприклад, 30 е, календарних днів, то вони, відповідно до нового закону, вже не, не підпадають, тому що зараз максимальний строк 25 календарних днів. Але воно так і залишається, аукціон проходить відповідно до того інформаційного повідомлення, яке було опубліковано раніше. Подача документів до заяви на участь також відбувається е, за старим законодавством. Е, нагадаю, що відповідно до нового закону, в перехідних положеннях під час воєнного стану е, додали обов'язок, учасників подавати додаткові документи. Але оскільки інформаційне повідомлення було опубліковане, наприклад, до 19 серпня, то в цьому інформаційному повідомленні прописані вимоги до учасників аукціону. Це буде несправедливо, якщо ми будемо дискваліфікувати учасників аукціону за те, що вони не подали якісь додаткові документи по старим фактично інформаційним повідомленням. Навіть якщо це аукціон відбувається в день ну, після того, як набрав чинності новий закон. Послідовність оплати лоту і підписання договору залишається такою ж, як була раніше. І це прописано, знову ж таки, в повідомленні, в оголошенні аукціону. Не потрібно вже змінювати цей підхід. Якщо в інформаційному повідомленні написано, що спочатку відбувається підписання договору, а потім оплата лоту, то тоді це відбувається. За новими лотами, які були опубліковані після 19 серпня, цей підхід змінений. Розмір гарантійного внеску залишається також старий, тобто це було 10% по всім аукціонам. Зараз за новим законодавством це 20%. Крім, як я вже казав, гарантійних внесків, які стосуються зірваних аукціонів. Це аж 50% від стартової ціни. І останнє, сплата винагороди майданчику відбувається також за старими правилами. Тобто якщо оголосили аукціон до набрання чинності, то винагорода майданчику сплачується окремо від гарантійного внеску. Далі ще перехідні положення дуже важливі, які стосуються технічного оновлення системи. Якщо ви відкриєте перехідні положення, побачите, що там є декілька пунктів, які кажуть, що деякі положення набирають чинності і починають діяти тільки з моменту технічного оновлення системи. Хочу сказати, що якщо інформаційне повідомлення опублікували після набрання чинності законом з 19 серпня, але до технічного оновлення, Процедури, то деякі положення поки не діють. Перше, наприклад, щодо оголошення другого голландця. Ви не зможете поки оголосити другий голландець, поки такого технічного оновлення в системі не буде і не з'явиться. Ми повідомимо обов'язково на сайті «Про де буде повідомлено, що з'явилася можливість відповідно до закону про малу приватизацію оголошувати другі голландці і так далі. Скорочена експозиція лоту поки не ну, змінюється не під час воєнного стану, а змінюється тільки в деяких нюансах. Тобто, наприклад, якщо під час воєнного стану встановлено строки експозиції для повторних аукціонів 3-6 днів, робочих днів, то поки ми не оновили технічні оновлення, строки експозиції лоту повторних аукціонів буде 20-25 календарних днів. Потрібно це брати до уваги. Також змінюється, не змінюється строк на оголошення повторного аукціону. Згідно законодавства, цей строк має бути один робочий день, але система зараз технічно оформлює повторне оголошення аукціону тільки протягом п'яти робочих днів. Коли ми у новому систему, цей підхід зміниться. І останнє, і найголовніше, це те, що за новими інформаційними повідомленнями і за новими аукціонами учасники мають заплатити ціну лоту перед підписанням договору. Але коли ви будете проплачувати таку ціну лоту, ви побачите у нас на системі прозоропродажі, що статуси у нас не поміняли своє, е, свою послідовність. У нас спочатку буде статус підписання договору, а потім вже статус підписання е, е, оплати лоту. І це відбувається тільки технічно. Юридично ви вже маєте сплачувати, а технічно ще поки на сайті буде виси, висіти саме такі статуси. Е, наголошую, що технічне відображення на сайті, воно не, воно не має супер перечити е, юридичним нормам. Юридичні норми в, вважаються вище, ніж те, що відображено на, технічно на сайті прозоро е, Основні зміни я вам вказав. Зараз я е, ознайомлю вас декілька кроків, що потрібно робити, щоб оголосити аукціон. Потрібно обов'язково прийняти органу приватизації або місцевій раді прийняти рішення про затвердження переліку об'єктів е, приватизації. Після того – по кожному окремому із об'єктів приватизації потрібно прийняти рішення про його приватизацію цього об'єкта і про створення аукціонної комісії. Аукціонна комісія потім е, починає розробляти умови продажу і затверджувати ці умови продажу рішенням органу приватизації. Готуються документи на лот. Це фотографії, це технічні паспорти, це е, проект договору купівлі-продажу і так далі. Е, так, бачимо, напевно, наступний слайд якому вам потрібно зареєструватися на майданчику, вам створити потрібне інформаційне повідомлення і заповнити поля. В полях ви зазначатимете всі нюанси і вам це покаже саме Аліна. Потім опублікувати інформаційне повідомлення і під час часу, коли будуть подавати пропозиції, ви будете відповідати на питання, які задають учасники. Всі деталі, як саме створювати інформаційне повідомлення, я думаю, вам допоможе розібратися зараз Аліна. І е, останній розділ, останній блок, ознайомлювальний про те, як взяти участь в аукціоні. Також, насправді, дуже просто, декілька кроків. Учаснику аукціону потрібно зайти на сайт «Прозоропродажі», знайти півкладку «Аукціони» і в строці пошуку вписати вид роботи, напрямок роботи, це мала приватизація, та статус цього аукціону, тих аукціонів, які ви шукаєте. Це статус «Прийняття заяв на участь». Саме ті аукціони, які активні і в яких ви зможете взяти участь в майбутньому. Ви обираєте бажаний ваш аукціон об'єкт, лот ви натискаєте кнопку подати пропозицію, вас направляє нижче на перелік всіх майданчиків, які є, ви обираєте майданчик, реєструєтесь через нього. Потім ви ознайомлюєтесь з документами цього лоту, ви дивитесь подивитесь, які там фотографії, які там як проєкт договору договор купівлі-продажу прописані, які там у вас будуть умови продажу, які ваші будуть обов'язки. Ви можете ознайомитися з об'єктом, з'їздити на об'єкт подивитися перед цим вам потрібно буде зайти телефонувати самому, самому продавцю органу приватизації. Ви можете проконсультуватися з майданчиком, запитати у нього деталі, як проходить аукціон, чим він англійський від голландського аукціону, як краще ставити цінові пропозиції. Майданчик може вам запропонувати порадити, яку який розмір цінової пропозиції можна поставити, щоб виграти, наприклад, в цьому аукціоні. Потім, після того, як ви вирішили, що ви берете участь в аукціоні, ви після цього сплачуєте на рахунки гарантійний реєстраційний внесок і ставите свою закриту цінову пропозицію. Закриті ціновій пропозиції ви обов'язково зазначаєте свою ставку, яка має бути більшою на один крок від стартової ціни. Так? І після цього ви, звичайно, завантажите якісь документи. Цей перелік документів є в законі про малу приватизацію. Ви зможете ознайомитись. Це все, що стосується вступної частини ознайомлювальної. Я хотів би зараз передати слово Аліні. Аліна, вітаю. Прошу до слова. Вітаю. Дякую. Зараз е, я вам сьогодні розповім про те, саме про технічну реалізацію Буду доповнювати влада е, щодо того, як буде реалізовано на електронних майданчиках вже нова приватизація. Е, планово е, на кінець жовтня, початок, листопада. Ми очікуємо, що будуть запущені вже нові об'єкти переліку, які і раніше ви використовували. Вони вже будуть оновлені. Далі розповім і навіть покажу, як створювати об'єкти у новому переліку. І також Ділюся даними про те, як буде працювати інформаційне повідомлення, яку інформацію вам треба буде оновлено вносити. Я Аліна Каневська, майданчик Етендер. Сьогодні буду показувати саме, як реалізовано в нас на майданчику, так? тому що ми зараз займаємось реалізацією нової процедури, але необхідно розуміти, що всі майданчики працюють в єдиному інформаційному полі. Тому, якщо ви навіть працюєте і у вас договір з іншим майданчиком не з Етендер, то реалізація буде аналогічною. Єдине може відрізняти саме інтерфейс, тобто як це виглядає, в яких кольорах, як розміщені поля. Але саме інформація яку ви будете водити вона однакова на всіх майданчиках електронної системи Прозоро Продажі в презентації, яку також надамо після вебінару, ви побачите взагалі, хто такий є тендер. У нас досить велика компанія, великий майданчик, який представлений у проектах і Прозоро, і Прозоро продажі, і Прозоро маркет, а також наші сестринські проекти, медична система та електронний документообіг, який ми, до речі, використовуємо і надаємо безкоштовно для наших клієнтів для підписання протоколів за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Якраз про те, про що говорив Влад, дуже зручно використовувати наші інструменти для підписання протоколів, адже це прискорює роботу і спрощує, щоб ви не використовували сайти ДІ або ЦЗО, в єдиному процесі ми все для вас організовуємо. Що стосується вже безпосередньо послідовності роботи з приватизацією, я хотіла сказати, що нова процедура вона залишається би, за логікою такою, як була і раніше. Тобто це зроблено для того, щоб для вас як органів приватизації, я думаю, що більшість сьогодні переглядає саме організаторів аукціонів цей вебінар, збережена логіка для того, щоб вам було простіше працювати з новою процедурою. Вона звісно і не змінювалась в законі, але технічно ми все робимо для вас і інтерфейсно, і технічно, щоб вам було зрозуміло, як працювало це і раніше, тому що звикати до нового складніше, тому я впевнена, що з новими полями, з новою процедурою, вам буде так само комфортно працювати, як і раніше. Логіка і послідовність наступна, що будуть реалізовані спочатку об'єкти малої приватизації. Це той перелік-реєстр, в який ви публікуєте об'єкти після того, як прийняли рішення про затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації. У вас є вже наразі переліки, впевнена, що ви вже всі досвідчені користувачі, вже мали проводили аукціони або, хоча б вводили ці об'єкти, публікували їх на майданчиках, то такий перелік він буде оновлений. Далі покажу, як його створювати кожен об'єкт, і справа в тому, що вам необхідно буде перенести всі об'єкти зі старого переліку у новий, тобто ті об'єкти, які були у вас у старому, вони там фактично, ну де-факто будуть архівовані і вам необхідно буде переносити ті об'єкти, які ще не реалізувалися, ви ще їх не продали, не приватизували у новий перелік для того, щоб створювати нові інформаційні повідомлення та нові аукціони. Ми як майданчики тендер для нашого нових клієнтів і існуючих запровадили таку послугу. Ми безкоштовно вам переносимо ці об'єкти нашими ресурсами майданчика. Єдине можемо у вас уточнити як якусь додаткову інформацію, тому що там більше полів стало у ново, новій формі створення об'єкту. Але загалом ми вам з цим допомагаємо, щоб ви на це не витрачали час. Власними ресурсами це забезпечуємо. І ще гарна новина, що раніше, якщо ви були прив'язані до одного майданчика, тому що ви там опублікували об'єкти і інформаційні повідомлення, ви могли створювати лише на тому майданчику, з яким ви співпрацювали, то наразі ви можете обрати новий, або залишитися тим, з яким ви працюєте, або можливо спробувати інший майданчик, спробувати сервіс, тому що в системі їх досить багато, вибір великий. Ви можете спробувати сервіс іншого майданчика, звісно, я вам пропоную спробувати Єдандер, тим паче, що ми вам ці об'єкти перенесемо. Ось, якщо ви співпрацюєте, залишаєтесь майданчиком, з якими наразі працюєте, то вам варто буде уточнювати, яким чином вам переносити інформацію в нові реєстри. Далі після цього на підставі вже об'єктів, які будуть створені у новому переліку, буде створюватися інформаційне повідомлення. Або ж буде така опція, як створення приватизації шляхом викупу. Це окрема картка, так тому що у вас може бути або аукціон, або приватизація шляхом викупу без аукціону. Так само, як і працює працює зараз, тому впевнена, для вас це вже звично буде. Єдине, що змінюється набір полів у інформаційному повідомленні. І приватизація шляхом викупу. Ну і в той момент, коли ви створюєте інформаційне повідомлення, у вас автоматично буде створюватись перший англійський аукціон. Ну, а потім вже по черзі, якщо у вас не відбудеться перший аукціон, буде автоматично створений кожен наступний по черзі. Зараз ви бачите на слайді саме цю послідовність аукціонів, яка передбачається новим законодавством, змінами до нього. І ви бачите, що спочатку публікуємо об'єкт, потім інформаційне повідомлення. Автоматично перший англійський аукціон зі 100% вартістю об'єкта стартовою і гарантійний внесок має бути зазначений на 20% від стартової ціни. Якщо у вас не відбудеться перший аукціон, буде автоматично оголошений наступний англійський аукціон з 50 вже відсотковою вартістю об'єкта і на цьому аукціоні так само буде 20 відсотків гарантійний внесок але вже від нової стартової ціни голландський аукціон в нас третій як і раніше працювало як і зараз працює у перехідний етап він 50 відсотків також від стартової ціни тобто дорівнює ціні і англійського аукціону другого Повторного. І у разі, як вже казав Влад, якщо були зірвані попередні аукціони, то у такому разі зірвані речі, ми розуміємо, що якщо переможець не виконав свої зобов'язання, передбачені законодавством і такий переможець був дискваліфікований вами як органом приватизації. Що це? Це не підписав, ну, по-перше, надав, на, наприклад, недостовірні відомості, надав не всі документи, які вимагаються статтею 14 та прикінцевими перехідними положеннями на час воєнного стану якщо не підписав протокол, не підписав переможець договір, або не сплатив за лот. І як вже казав лав, пам'ятаємо, що в нас оплата за лот вже йде перед підписанням договору. Мені здається, що для органів приватизації це покращення, тому що це буде виключати будь-які маніпуляції зі сторони учасників затягування процесу приватизації. І четвертий голландський, це якраз у тому випадку, якщо були зірвані попередні аукціони. І, Поп'ятаємо також що на голландському аукціоні вже може бути гарантійний внесок збільшений. Це 50 від стартової ціни на конкретному аукціоні голландському, або 30 мінімальних заробітних плат на, станом на 1 січня року, в якому опубліковане інформаційне повідомлення. Далі я розповім вже вам детально, як це буде саме вноситись така інформація в інформаційне повідомлення і як ви будете Змінювати гарантійні внески, це важливо розуміти, тому що зараз ви знаєте, що коли ви оголошуєте інформаційне повідомлення, у вас немає можливості редагувати англійський другий аукціон або третій голландський аукціон, ви можете редагувати лише 48 годин інформаційне повідомлення і деякі поля англійського аукціону. То далі у вас в нових процедурах буде можливість редагувати кожен аукціон протягом 48 годин, але редагувати певні визначені поля, які передбачаються, що законодавством ви можете змінити. Ну і, Зокрема це, звісно, сума гарантійного внеску, якщо вона буде збільшуватись. Ось така послідовність щодо вже безпосередньо об'єкту. Ми з нього все починається, і які є особливості саме реалізації нових об'єктів. Він, по перше, буде пов'язаний з інформаційним повідомленням, так само, як працює зараз. Ви не зможете створити інформаційне повідомлення без об'єкту у новому реєстрі, саме і ви не зможете створити нове інформаційне повідомлення з об'єкту у старому переліку, які працюють наразі зараз. Так з ще по цим об'єктам, з яким ви зараз працюєте, ви до моменту запуску процедур можете створювати інформаційні репровітні повідомлення, але після запуску ви це не зможете зробити, треба буде створити об'єкт у новому реєстрі. Кожен аукціон буде оголошуватись автоматично, вам не потрібно їх буде вносити окремо, так, публікувати, бо багато, ми ж працюємо з організаторами, у нас дуже багато, 30% майже всіх організаторів з системи Прозоро Пронежі, у майданчика є тендер, ми розуміємо, що ви як орган приватизації, у вас можуть бути два напрямки, ви, наприклад, і здаєте в оренду майно, і так, також його оголошуєте на приватизацію то в оренді працює таким чином що ви кожен аукціон окремо оголошуєте то в приватизації так само зберігається правило що аукціони будуть оголошуватися автоматично і законодавство це також передбачається буде також версійність об'єктів з можливістю перегляду саме інформації на певний період тому що ви можете редагувати об'єкти протягом цього циклу його життя окрім періоду проведення аукціонів звісно бо коли ви вже опублікували і аукціони вносити інформацію нову в об'єкт неможливо, тому що це буде Якби суттєва суттєва зміна взагалі умов продажу, тому об'єкт не редагується лише в період проведення аукціонів. А тому для цього і реалізована така версійність для того, щоб ви могли і учасники так потенційні могли, могли переглядати, як змінювався об'єкт в період взагалі його життя. Об'єкт буде також зберігати інформацію про всі аукціони, звісно, які відбулися, і про учасників, які були дискваліфіковані. Тому що пам'ятаємо, що закон нас передбачає, що. То, якщо учасник був дискваліфікований, тобто не виконав свої обов'язки, не підписав протокол, не сплатив залог, так не надав документи, які вимагаються законом, то у такому разі учасник дискваліфіку... дискваліфіковується і він не допускається до наступних аукціонів щодо даного об'єкту. І якраз вже буде автоматично реалізовано, що такі учасники не зможуть навіть технічно подавати пропозиції до аукціонів. Ми на підставі їх унікального кунду, тому що у юридичної особи є код і дирбо, у фізичної особи є реєстраційний номер облікової картки платника податків або просто, як ми всі знаємо, ІПН, ідентифікаційний податковий номер. І за цим номером ми будемо блокувати подачу пропозицій від таких учасників. Тому ви якби, захищені від того, щоб вони не реєструвалися на аукціони. Щодо конкретного об'єкту, де були дискваліфіковані. Видалити об'єкт не буде можливо так само, як і зараз. Об'єкт можна буде архівувати, буде такий статус, як архів. І додається вибір об'єкта саме на карті. Ви зможете зараз я вам покажу навіть на карті обрати, де ваш об'єкт знаходиться, там буде широта, довгота, тобто всі дані, які необхідні зхідної законодавства. І наразі, станом на сьогодні, я не певна, як це буде далі, станом на сьогодні обов'язково завантажувати ілюстрації до об'єкта. Як на мене, це в принципі важливо, навіть якщо б цей документ не був технічно обов'язковим, ви зацікавлені як органи приватизації в першу чергу до завантаження фотографій тому що це Збільшує шанси на продаж, так тому що всі клієнти, ми працюємо активно з клієнтами. Вони хочуть побачити, що це за об'єкт, тому що всі сприймають візуально. Після цього клієнт розуміє, чи хоче він їхати, переглядати цей об'єкт, чи цікавий він для нього. Тому візуальна подача інформації про об'єкт вона надважлива і тому технічно зараз реалізовано так, що фото будуть як обов'язковий документ для того, щоб опублікувати об'єкт. Ви не завантаживши ілюстрацію, хоча б. Ну, але, звісно, я особисто рекомендую вам завантажувати якомога більше фотографії об'єкта і якомога краще його описувати звісно, тому що ще й ця інформація з об'єкта буде повністю підтягуватися до аукціону і учасник зможе переглядати всю інформацію про об'єкт в аукціоні, так з самої сутності об'єкту, тому важливо, щоб ви з усіма картками і з об'єктом і з інформаційним повідомленням якісно працювали і наповнювали якомога більше кількістю інформації. Далі зараз вам покажу на скрінах, як буде створюватись об'єкт приватизації. Як це реалізовано наразі, тому що ми зараз ну, в процесі реалізації технічної, так ще це не працює, але ви це зможете вже робити незабаром, мені здається, там три тижні десь, і ми плануємо для вас відкрити такий функціонал. По-перше, найменування об'єкту. Це поле і було, тут ви вказуєте, що це у вас рухоме, нерухоме. Я буду вам показувати на прикладі нерухомого, тому що це найчастіше е, об'єкти приватизації. Вказуєте е, краще додати тут, наприклад, нежитлове комерційне приміщення, е, де знаходиться адреса і площа. Це в коротку назву для того, щоб най, найважливіша інформація, її побачив е, е, потенційний ваш учасник аукціонів. Опис об'єкту. Зазначаємо загалом так, якісь умови або особливості, які ви бажаєте, щоб е, потенційний учасник в першу чергу звернув на це увагу. Якщо, наприклад, у вас визначено цільове призначення об'єкту, за яким воно може використовуватись, то обов'язково зазначаєте це краще не лише в документі інформаційного повідомлення, а також ще в полі опис об'єкту. Зазначаємо тип власності об'єкта, тут буде комунальна або державна. В нас, наприклад, комунальна, якщо продає фонд державного майна на приватизацію, оголошує акціони, то відповідно буде державна форма власності. І рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкту об'єкта до переліку. Наприклад, це в нас наказ, його номер та дата прийняття наказу, рішення. Так? Це у вас може бути рішення, наприклад, сесії. І тоді ви будете писати просто рішення, номер 56 там, від такої-то дати. Якщо у вас було декілька, так, ви вносите зміни, наприклад, спочатку це був перелік, а потім були додаткові рішення про включення окремих об'єктів до цього переліку, то ви можете додавати рішення і будете просто вносити нові-нові рішення і у вас вони всі будуть зберігатися якраз в тій версійності об'єктів, про яку я вам говорила раніше. Далі ми зазначаємо інформацію про балансове вона так само зазначається і наразі в старому переліку. Ми зазначаємо коди ДРПО, можемо його сюди вставити і після цього натиснути «Знайти організацію» і у вас автоматично підтягнуться дані з нашої системи, У нас багато дуже зареєстровано балансоутримувачів і також і орендодавців і балансоутримувачів і органів приватизації тому в нас багата база клієнтів і ми вам підтягнемо дані з попередніх аукціонів а ви перевірите чи ці дані вірні наприклад ми тут зазначаємо що балансоутримувачем є управління комунальної власності Чернівецької міської ради потім зазначаємо інформацію щодо підтвердження повноважень це положення може бути статутом, в залежності від того, який документ вказуємо адресу, місце знаходження, балансу отримувача представника і його контакт для того щоб потенційні учасники могли звернутися наприклад до такої контактної особи і уточнити якісь додаткові дані про е, об'єкт приватизації і ми пам'ятаємо що учасники можуть ще якщо у вас вже внесено е, в перелік об'єкт вони можуть до вас звертатись із заявами у, особливо зараз у, воєнний, е, у період воєнного стану щодо оголошення аукціону тому якраз вони можуть писати або до органу приватизації, або, ну, буває, що можуть до балансу отримувача написати якраз над, до такої контактної особи. Далі зазначаємо інформацію про розпорядника об'єкта. Це фактично є а, орган приватизації. Так, так, така сама логіка. Ми зазначаємо код, можемо натиснути, знайти організацію, інформація підтягнується автоматично. Необхідно вказати адресу і необхідно вказати контактну особу представника від цієї організації. Ну, і краще вказувати саме е, такі живі так, номер до яких реально можна додзвонитись. Якщо, наприклад, ви працюєте віддалено, то вкажіть номер, за яким вам можна зателефонувати у віддаленому форматі, щоб не вказувати міський, на який, наприклад, не можна отримувати дзвінки або ніхто не відповідає, бо там фактично ніхто не знаходиться. Ми всі розуміємо, що зараз у воєнний стан по-різному організована робота у всіх організацій. І... На цьому слайді я вам показую, що телефон, як наприклад, якщо я не була, то вам поле підсвічується червоним, і це означає, що вони вели обов'язкову інформацію, бо деякі поля є опціональними, тобто не обов'язковими. І ви без заповнення полів, які не підсвічуються червоним, є опціональними зможете створити об'єкт. А якщо ви не заповнили поле, яке підсвічується червоним, то об'єкт ви створити без цієї інформації не зможете. Її обов'язково треба заповнити. Це також загальне правило, яке працює на всіх майданчиках, воно застосовується і вам буде знайоме з будь-яким, яким ви працюєте. Щодо складу лоду. Далі вносимо інформацію вже безпосередньо про той об'єкт, який планується, який внесено так, в перелік на приватизацію і який планується оголошувати на аукціон. Він може складатись з декількох об'єктів. Я вам далі покажу, як саме додавати інформацію і краще розписувати кожен окремо. Тобто, якщо у вас об'єкт, наприклад, це декілька будівель, але це не єдиний майновий комплекс, просто об'єкт, то необхідно вносити як окремі активи в межах одного об'єкту, але додавати активи і створювати, описувати кожну будівлю окремо. Або у вас декілька приміщень в межах однієї будівлі, які, наприклад, знаходяться, мають різну квадратуру, там різні параметри, тому, звісно, краще її вносити окремо. Що ми зазначаємо? Опис саме вже активу. Ви зазначаєте саме про ту нерухомість або об'єкт, який ви вносите. Вище ми описували саме об'єкт в цілому, так головну інформацію про нього, наприклад, цільове призначення. А тут ми вже зазначаємо якісь деталі, можливо, технічний стан, який е, у об'єкта. Або що ви хочете, щоб також на це звернув увагу потенційний учасник? Зазначаємо кількість одиницю виміру, звісно, якщо це нерухомість у це нас квадратні метри, і, наприклад, зазначаємо там 185,8 квадратних метрів у нас об'єкт приватизації. Е, що тут хочу звернути увагу, що обов'язково, якщо ми говоримо про нерухомість, вона найчастіша є об'єктом приватизації, то зазначайте саме в квадратних метрах. Не вказуйте один лот або одна штука, тому що це впливає на пошук потенційними учасниками потім вашого об'єкту. Вони просто не знайдуть. Тому що ті, хто інвестори, так, потенційні учасники, які шукають, а зараз таких, вони до речі, на час воєнного стану, інвесторів все ж таки, вони були такі стримані в пошуках, то зараз ця робота відновлюється і дуже багато вже клієнтів, які готові купувати, інвестувати в нерухомість в центральній, в західній Україні. Звісно, в, зонах, в зоні активних бойових дій приватизація і не може бути, згідно законодавства. Тому багато клієнтів зараз шукають на всіх майданчиках. І шукають, і вони думають категорію квадратних метрів про нерухомість. Тому якщо ви зазначите, що в нас один лот, то вони просто через пошук, які майданчики, не побачать, тому що будуть забивати у фільтр, що ми шукаємо там від 500 до 1000 квадратних метрів, а ви вказали один лот, і цей об'єкт їм просто не буде показаний в результатах пошуку. І це дуже важливо зазначати саме квадратні метри і думати завжди, коли ви заповнюєте об'єкт, з двох категорій, так, з двох сторін. По-перше, щоб була вся інформація, яка вимагається в нас постановою 432-го законом про приватизацію, і думати про те, щоб розкрити якомога більше інформації про об'єкт і правильно її розкрити для того, щоб потенційні учасники змогли могли знайти ваші об'єкти. Тому що чим більше буде учасників, буде конкуренція, буде підвищення ціни і надходження до бюджету більші, ваші результати як органів приватизації. Далі так само важливо зазначаємо класифікатор, я зазначила адміністративний офіс на нерухомість, класифікатор залишився той самий, який і є, його також важливо зазначати вірним, бо якщо ви на нерухомість поставите офіс на техніка, то його також не знайдуть учасники і це буде гірше там, особисто для вас, як для органу приватизації, тому будь ласка, правильно відноситесь до заповнення категорійності вашого об'єкту. І додатковий класифікатор, він буде там, автоматично підтягнути або ви проставляєте там, три, три позиції, щодо нерухомого майна і зазначаєте інформацію щодо реєстрації вашої нерухомості наприклад зареєстровано або в процесі реєстрації або не зареєстровано обирайте і номер запису та дата реєстрації наприклад зазначаємо інформацію про реєстрацію тут я ще вам хотіла показати саме класифікатор який ми заповнюємо так пам'ятаємо який я коментувала що дуже важливо його заповнювати вірно тому що він також впливає на результати пошуку і Важливо, що ви зможете встановлювати, коли є 4, мінімально чотири цифри класифікатору. Це що означає, що бачите, це дерево класифікатору, і в нас є група 0,4, наприклад, і потім ви розкриваєте плюсики і розкривається дерево, деталізується саме класифікатор. І ось для того, щоб вам обрати, вам необхідно розкрити мінімум до чотирьох цифр. Якщо у вас є більш детально, ви можете розкрити навіть, наприклад, до п'яти шести цифр, якщо у вас прям цільове призначення там об'єкту, ви розумієте. Але е, поставити, наприклад, верхній класифікатор 0.4 ви не зможете, тому що ми як майданчик надаємо для того, щоб ви деталізували, що, що це за об'єкт, і це ж знову ж таки впливає саме для пошуку, зроблено для зручності пошуку потенційними учасниками. Щодо е, самих параметрів нерухомості, ви також зазначаєте, Ось такі розширені параметри, цей блок, він відносно новий буде в об'єкті, він схожий з тим, як працює оренда, якщо, наприклад, ви представляєте, можливо, якісь невеличкі місцеві сільські ради, ви працюєте із приватизацією з оренду, то такий блок ви бачили в оренді державного комунального майна, тут детально розписується інформація про сам об'єкт, і якраз це впливає на, на пошук потенційного учасника. ми рекомендуємо вам обов'язково заповнювати всю інформацію, що у вас є, наприклад, це, це технологія будівництва це рік будівництва місце розташування об'єкта в будівлі там надземний цокольний підвальний так що, що це за поверх наприклад так який номер перший другий або це підвальне приміщення загальна площа будівлі тобто якщо ви здаєте на приватизацію частину приміщення в будівлі то ви зазначаєте загальну площу будівлі якщо у вас повна будівля Віддається на приватизацію, оголошується, то відповідно у вас е, загальна площа об'єкта і загальна площа будівлі вони будуть однаковими. Якщо в нас окрема нерухомість в цій будівлі, наприклад, то в нас загальна площа буде більше, площа об'єкта менша, і ми ще можемо зазначити корисну площу об'єкта в будівлі. Так? Тому що є таке поняття, як ще і корисна площа. Е, якщо є житлова, але не обов'язково, ви бачите, що це поле не підсвічується червоним, тобто то воно не обов'язково. Якщо ви його не заповните, це не буде ви об'єкт зможете створити. Площа кухні, якщо така є, і площа ділянки саме вже в земельної ділянки, на якій об'єкт знаходиться. Ми пам'ятаємо, що інформацію ми додаємо в опис про земельну ділянку, на якій розташовується об'єкт, це важливо і це важливо в першу чергу для покупців, тому що вони хоч і не купують звісно земельну ділянку під об'єктом, але їм важливо знати, що саме з земельною ділянкою, чи вона Наче є кадастровий номер, тому що це впливає на те, які дії їм необхідно буде робити після купівлі об'єкта і як отримувати у користування земельну ділянку. Також можна описати технічний стан об'єкта, але це не обов'язкове поле. І далі можна зазначити дуже-дуже багато параметрів, ви бачите. Просто проставити чекбоксами, так, ні, наприклад, чи під'єднаний об'єкт до електромережі, так, чи є кондиціювання, чи є ліфт на об'єкті, чи присутня газопостачання, наприклад, або інше, там, телебач інтернету. Тобто що завгодно тут можна обрати. Ви обираєте або немає інформації, або можете поставити, наприклад, що так, там у нас централізоване опалення присутнє, наприклад. Так, і ви зазначаєте те, що є. Але ці поля не обов'язкові. Не лякайтесь, вони не обов'язкові, але їх краще розкрити для того, щоб потенційні учасники аукціону більше дізнались про ваш об'єкт та зареєструвалися на аукціон. Далі у нас є інформація щодо комунікації. Бачите, поля червоним не Вони інформаційні. Так, особових рахунків на об'єкт також у нас є і інформація щодо а, саме балансу отримувачу, так? а, можете також її зазначити, але не обов'язково, вона просто з досвіду знає, що вона не завжди є саме органів приватизації. Так, і далі ми переходимо до розташування вашого об'єкту, бо ми ще не вводили адресу. Тут ми зазначаємо Україна, наприклад, Чернівецька область, зазначаємо місто Чернівці, ми обираємо з випадаючого переліку, з Ой, вибачте, з випадаючого переліку населених пунктів, наприклад, ми забиваємо там чер і далі вже Чернівці нам підтягуються автоматично. І, наприклад, зазначаємо вулицю Нова 4. Ми широту-довготу не зазначаємо, ми просто натискаємо «Отримати координати за адресу». Адресою, і коли ми натиснули, то нам підтягується на карті інформація, де цей об'єкт знаходиться. Є один момент, що наразі під час воєнного стану, не завжди карта може правильно позначати, де цей об'єкт знаходиться, тому варто перевіряти. Можливо, ви чули про те, що зараз карти деяку інформацію навіть зашифровують, ви не можете отримати. Я сама шукаю багато об'єктів, які оголошуються на приватизацію наразі, наприклад, фондом державного майна, навіть у Google Карті я не завжди можу знайти точну адресу. Деякі адреси, вони приховуються. Тому, якщо у вас тут невірна адреса, ви можете просто перетягнути так, цей маячок, куди вам потрібно цю мітку, і зазначити, де ця адреса знаходиться у точній відповідності, як вам потрібно. Так, і далі, те, що я вам ще говорила, що ми можемо додати склад лоту номер два. Тобто все попереднє ми заповнювали про нашу нерухомість, інформацію, про опис активу, так, кількість, класифікатори, там, детальний опис, характеристики об'єкта. Якщо у вас декілька будівель, наприклад, на території, яку ви продаєте, то в такому разі краще кожну будівлю розписати окремо. Ви додаєте просто ще один актив. І після цього його заповнюєте. Так само детально про окрему будівлю, яку необхідно. Або ж, там, якщо вам це не потрібно, ви відкрили, ви можете просто закрити, видалити і все. І у такому разі у вас буде зазначена загальна, загальна інформація про весь об'єкт в одному активі. Але важливо розуміти, що один об'єкт – це один аукціон приватизації. Ось ці активи, які можуть знаходитись в об'єкті приватизації, це просто складові одного об'єкту, який ви віддаєте на приватизацію, на продаж, в межах одного аукціону. Там не буде декілька покупців, тобто такого не, так не працює в системі. Один об'єкт, один покупець, один аукціон. Так, і після цього ви вже натискаєте. Е, в нас ось тут. Е, буде кнопка «Опублікувати чернетку». Тобто об'єкт одразу не публікується, ви спочатку створюєте чернетку. Чернетку ви можете редагувати, можете її видалити, так як ви бачите зараз. Видалити або редагувати. І після того, як ви створили чернетку, ви можете вже завантажити документ. Ми вам підказуємо, що обов'язково ілюстрації необхідно завантажити як обов'язковий тип документу. І після цього у вас з'явиться кнопка «Опублікувати чернетку» лише після того, як ви завантажите ілюстрації. Ми вам до, до цього моменту навіть її не показуємо, тому що це обов'язковий документ, ми підсвічуємо червоним, щоб ви точно розуміли. Також ми ще рекомендуємо завантажувати копію рішення про затвердження переліку об'єктів. Інформацію про це рішення ви вносили в самому об'єкті, але можете ще завантажити саме рішення. І, як я вже казала, що редагувати об'єкт ви зможете постійно на всьому циклі його життя, але не зможете. Можете видалити. Чорнетка також не має якогось періоду життя. Ви можете створити чорнетку об'єкту, а публікувати її через день, тиждень, місяць або рік, наприклад. Тобто, чорнетка — це, це те, що бачите лише ви в своєму кабінеті на майданчику в системі. Її не видно, бо ну самі розумієте, що це чорнетка. Ну, така сама логіка працює в нас і зараз. Щодо інформаційного повідомлення, тобто коли ми вже створили об'єкт, в нас для створення аукціону, коли ви як організатор, як казав влад, затверджуєте умови приватизації і після цього вже створюєте інформаційне повідомлення. Яка інформація додається до інформаційного? Інформація, звісно, про організатора, органа приватизації, про балансоотримувача Вона підтягується з об'єкта, ви не будете її вносити, вона повністю йде вже з тієї інформації, яку ви внесли в об'єкт. І, до речі, порада перед тим, як публікувати інформаційне повідомлення, переглянути об'єкт і актуалізувати інформацію, якщо у вас, наприклад, з'явилась нова або змінилась. Дуже рекомендується це робити для того, щоб потім після публікації інформаційного повідомлення у вас не було складнощів з редагуванням об'єкта. Що ми вносимо ще до інформаційного повідомлення? Про інформацію про банківські рахунки для сплати реєстраційного, гарантійного внеску та сплати за лот. Вони можуть підтягуватись з вашого кабінету, тобто у вас буде можливість створити в кабінеті такі рахунки, як за окремими видами для гарантійного, реєстраційного і для сплати за лот. І ми будемо автоматично до кожного інформаційного повідомлення ці рахунки вносити. І, звісно, ви їх зможете редагувати. Тобто це не так, що ви один раз знесли і все, можливості немає. Ні, ви зможете їх редагувати, ви навіть зможете їх редагувати в кожному аукціоні, потім, бо знаємо випадки, коли, наприклад, у вас інформаційне повідомлення опубліковано, наприклад, 20 грудня, аукціон в січні, у вас в січні у зв'язку з Новим Роком змінилися реквізити казначейських рахунків, ви необхідно їх змінювати. Так? Ми проходили такі, ну, не проблемні, але були такі кейси тому система передбачає якраз зміну цих банківських рахунків навіть в кожному аукціоні. Так. Далі вся інформація та документи, які були внесені в об'єкт, вони також підтягуються до аукціону. Рішення про затвердження умов продажу обов'язково треба буде зазначити його реквізити, назву, дату та номер його, ну дату прийняття та номер цього рішення. Ну так само, як працює і зараз також носить цю інформацію. Обов'язково необхідно буде зазначити документи, завантажити. Ну, це, це я згідно законодавства, так вам рекомендую. Технічно вони не всі будуть обов'язкові. По перше, це Документ інформаційного повідомлення звичний для вас, цей документ ви зараз завантажуєте всі зазвичай, це форма в якій ви розписуєте всі дані необхідні згідно з законодавства. Рішення про затвердження умов продажу не обов'язково опціонально, Проект договору і попередній договір, якщо такий передбачається, так і ви вже його передбачаєте для завантаження. Також стартова ціна об'єкта ви будете зазначати для першого аукціону. Потім вже для наступних всіх аукціонів стартові, стартові ціни об'єкта будуть розраховуватись автоматично, як відбувається і зараз. І, звісно, ви будете вносити саму суму і інформацію про те, буде нараховуватись ПДВ на суму чи не буде. Це дуже важливо, звертайте на це увагу, бо коли ми потім формуємо протоколи, Починаємо вам телефонувати запитувати, чи нараховується ПДВ на об'єкт, чи не нараховується. Тому важливо, щоб ви одразу цю інформацію проставили. Також зазначаєте кількість кроків для голландця. Для третього і четвертого голландця вона буде однаковою. І гарантійний внесок для перших аукціонів – це 20%. І пам'ятаємо, що у разі, якщо два аукціони будуть зірвані, то для третього по четвертого вам необхідно буде проставити вже більше і внести зміни до аукціону, який буде оголошений, і змінити його на більше. Це буде 50% стартової ціни або ж 30% мінімальних заробітних плат, в залежності від того, яка сума буде більша. Ми зазначаємо також дату першого аукціону, і вона наразі, якби технічно, коли ви будете обирати її з календаря, вона не може бути менше чотирьох робочих днів, тому що пам'ятаємо, що в нас є оновлені строки, які будуть діяти вже з моменту запуску технічних процедур, і далі я вам таку помітку залишу слайд з тим, щоб ви підглядали періоду прийому пропозицій, зараз у нас діє перехідний період, а вже коли запустяться нові процедури, то під час воєнного стану ось у вас може бути від 5 до 20 для першого англійського аукціону робочих днів. Тому відповідно і передбачається така перевірка, що 4 робочі дні мінімально. Тому що на 5 аукціон. І тривалість періоду подачі пропозицій. Для наступних аукціонів ви будете зазначати просто це 3 дні, це 5 днів наприклад, а ми вже і система відповідно прозоропродажі ці строки буде автоматично розраховувати, тому що пам'ятаємо, що щоб у нас всі повторні аукціони будуть проводитись на третій, ну, на третій, не раніше ніж на третій та не пізніше ніж на шостий робочий день з дня наступного за днем публікації інформаційного повідомлення. тому відповідно і такі скорочені терміни. Так, і ось ця вся інформація, яку ви будете вносити в інформаційне повідомлення. Після цього створюється англійський аукціон і е, якщо він у вас успішно відбудеться, то я вам також залишаю цей слайд як нагадування собі, як відбувається сплата та підписання договору за новими вже правилами. І е, ви зможете завжди повернутися до цього слайду, дуже зручно переглянути, що в нас тут е, в нас є за перерахування залишку ось після того, як опублікований протокол, ми, вже перераховуємо залишок гарантійного внеску е, органу приватизації, е, протягом 20 робочих днів, е, коли сформований з моменту формування протоколу, обов'язково пам'ятайте, що з моменту підписання або публікації протоколу, з моменту його формування, а формується він е, або в момент закінчення аукціону, або якщо у вас був один учасник на аукціоні, то в момент, коли закінчився період прийому пропозиції і автоматично визначився один переможець. І протягом 20 робочих днів учасник сплачує за лоди, 25 вже робочих днів на те, щоб підписати договір і його нотаріально завірити та опублікувати. Такі ось скорочені, по-перше, терміни мені подобаються, тому що привалізація буде скоріше проходити, і мені здається, для вас це також краще. Ну і по-друге, що сплата все ж таки до підписання договору, тому що не всі проходили через такі кейси, але вони бувають, коли учасники договір підписують, не сплачують, і потім треба розривати договір і навіть у судовищі. Порядку. Ось така модель роботи вже з новою приватизацією. Я вам поки показала об'єкти, тому що інформаційні повідомлення, аукціони в нас в розробці і незабаром ми будемо проводити навчання, звісно, для також всіх користувачів майданчика для того, щоб ви знали, як буде працювати приватизація і ознайомились також з інтерфейсом. А поки готуйтесь, якщо ви ще не оголошуєте, в нас є клієнти, які не всі готові зараз оголошувати, очікують вже коли буде нова процедура, там, а поки займаються або оцінкою, або затвердженням умов, або формують переліки на приватизацію, то можете здійснювати підготовчі дії і вже планувати, що на кінець жовтня, початок, листопада можна буде створювати об'єкти та оголошувати аукціони. Ми будемо раді з вами співпрацювати. Ми знаємось, як супроводжувати організаторів торгів. У нас дуже пахові менеджери, які працюють ну мінімум по два-три роки вже з нами в проекті. а то й більше. Я особисто працюю в системі вже понад сім років. Знаю досконало, як вона працює. Вивчаємо для вас нормативну правову базу і завжди раді вам порадити в якихось, можливо, колізійних або спірних кейсах, тому що бувають по-різному акціони проходять і ми завжди вивчаємо досвід і хочемо, щоб ви могли отримувати таку підтримку. Тому у разі необхідності можете завжди до мене звертатись, навіть якщо ви, наприклад, працюєте з іншим майданчиком, до мене телефонують інші організатори, радяться, і мені завжди приємно вам допомогти. Дякую за те, що приєдналися, переглянули наш вебінар, і буду рада з вами співпрацювати або допомагати в проведенні аукціонів. Дякую величезно, Аліна, за такий ґрунтовний гайд, який нам допомагатиме і всім учасникам допомагатиме виставляти лоти з приватизації. Я дивлюсь, зараз ознайомлюсь з нашим чатом, у нас в чаті поки немає питань, поки люди думають, я думаю, 5 хвилин у нас є, щоб просто поспілкуватися щодо практичних моментів виставлення приватизації протягом цього воєнного стану, який вже відбувається 24 лютого. Звичайно, після того, як запроваджений воєнний стан і така складна ситуація в країні, звичайно, попит впав на малу приватизацію, багато хто перестав виставляти лоти і бажання від, у, у органів приватизації зменшилося, виставляти лоти з приватизації. Фонд державного майна не виставляв лоти протягом довгий час до прийняття нового закону. Але ми знаємо, що, що багато місцевих рад все ж таки в якийсь момент виставляли все-таки лоти навіть до прийняття змін до законодавства. Хотів би запитати у тебе, як, яка практика саме на майданчику тендер? Чи виставляли лоти комунальні е, організатори да, до набрання чинності нового закону? І яка взагалі тенденція? Чи почало, наприклад, якщо порівняти травень місяць і зараз серп, і серпень місяць, чи почали збільшуватися кількість е, організаторів, які виставляли, виставляли лоти, чи, чи покращується тенденція, чи ні? Так, я однозначно одразу скажу, що так. Найгіршими, найскладнішими місяцями були це травень і квітень. Мені здається, що з червня трошки активніше почали вже працювати організатори, але все ж таки на приватизацію побоювалися оголошувати через те, що низька конкуренція, і через те, що не отримують так, тих надходжень, яких очікують від продажу об'єктів. Але ось зараз, але все одно оголошували, у нас є приклад. Сміло, наприклад, дуже активні там органи приватизації і орендтації так само. тому вони оголошували під час воєнного стану. Це перше, перше місто, яке мені ось одразу приходить зараз на згадку. Але я точно впевнена, що зараз активність і зацікавленість зростає навіть від великих міст. В нас вже оголошують аукціони департаменту комунальної власності міста Києва. Наприклад, Київ завжди ну ви розумієте, столиця так цікаве місто для того, щоб багато покупців, які шукають об'єкти саме в Києві, і департамент вже починає оголошувати, навіть ось останні є вже три або чотири аукціони, якщо не помиляюсь, три точно є які можна переглядати і там аукціони через два тижні будуть і мені ще що здається найважливіше в цьому що є зацікавленість від потенційних учасників в нас є запити від клієнтів які хочуть купувати але ми зараз шукаємо об'єкти і нам якраз в допомогу фонд державного майна вони, вони все ж таки найголовніший стейкхолдер в приватизації на них рівняються міста тому те що вони розпочали приватизацію як на мене це дуже важливо Вони Подають гарний приклад для представників органів місцевого самоврядування, і мені дуже хочеться всім сказати про те, що оголошувати аукціони є зацікавлені покупці. Я впевнена, що конкуренція буде зростати, але необхідно створити пропозицію, тому що попит вже є. Це дуже круто насправді, тому сподіваємося, що з пропозиції попит будуть збільшуватися. Таке питання ще виникає в мене. Щодо практичних нюансів підписання документів, Ось в новому законодавстві надали можливість підписувати протоколи та договори електронними цифровими підписами КЕПами. Скажи, будь ласка, а як на практиці? Чи відчувався великий запит від учасників на підписання документів електронними цифровими підписами? Чи все ж таки учасники бажають за старими правилами, ну, бажали б мати свої екземпляри саме в паперовому вигляді? Чи, наскільки можна оцінити такий запит у населення, у учасників? Мені здається, що в першу чергу електронний цифровий підпис дуже зручний для майданщиків, тому що в нас є налагоджений процес, ми вже спеціалісти в цьому, ми розуміємо, як працює електронний підпис і нам простіше, і ми зацікавлені в тому, щоб саме підписували електронним цифровим підписом. Хоча так само це дуже зручно і швидко для організаторів та переможців, але вони не завжди це розуміють. Ось. Але наша задача, мені здається, як майданчиків і доносити, і роз'яснювати, показувати, як працює електронний цифровий підпис і головне ще якими інструментами так, працюють майданчики, тому що, на жаль, враховуючи, що взагалі як інститут так, електронного цифрового підпису він вже ну, декілька років точно існує в Україні, вже у багатьох вони навіть є, але не всі розуміють, що навіть якщо у вас є застосунок приват 24 на телефоні, то ви можете дуже просто, використовуючи сканер застосунку, підписати документ через сайт ДІЯ або через наш документообіг, який ми застосовуємо і інструмент Yesign для підписання. Тобто люди просто цього не знають, тому що з цим не стикались і ми це пояснюємо, розказуємо, але все ж таки, я роблю такий висновок, що більше організатора зацікавлені в підписанні в паперовому форматі, тому що він більш, можливо, зрозумілий і він дуже багато років з нами, так, всі завжди документообіг вели в паперовому вигляді, тому... але ми з цим боремось. Ми роз'яснюємо, ми показуємо, у нас є відеоінструкції, текстові інструкції. Ми розказуємо не лише як підписати цей документ електронним підписом, тому що це займає 5 хвилин часу, це значно зручніше, ніж роздрукувати протокол, піти на нову пошту, його відправити, потім друга сторона отримує, його підписує, відправляє третій стороні. Так? Це, це складнощі процесу і витрачений ресурс кожної людини. Е, тому ми вважаємо своїм таким завданням роз'яснювати, показувати і е, прям ввести е, таку роботу для того, щоб поталі в наступних роках всі сторони вже процесу розуміли і самі хотіли підписувати за допомогою ЄЦП. І загалом досвід позитивний. Багато хто підписує кваліфікованим саме підписом, і немає, я б скоріше сказала, що це виключення, коли просять підписати в паперовому вигляді протокол. Щодо договорів в нас в цьому процесі немає, але знаю, що супроводжуємо клієнтів, що все ж таки на етапі договору, і особливо так, як він нотаріально посвідчується, наприклад, в приватизації, то все ж таки підписують у паперовому вигляді. Зрозуміло. Ну, також я чув такі випадки, коли багато організаторів ще не були готові бачити підписані е, протоколи е, КЕПом або ну, електронним цифровим підписом, коли вони телефонували або там, питали, щоб переробили або зробили паперові форми протоколів, тому ну, звертаюся до організаторів, намагайтеся все ж таки переходити до електронних цифрових підписів, це значно пришвидшує і ваш час, і час інших людей, це зменшує кількість дискваліфікацій просто через ті причини, що хтось не встиг кудись відправити документ. Тому що, звичайно, це займає час. І ми дуже багато бачили таких випадків, коли просто через те, що пересилка займала якийсь конкретний відрізок часу, через це е, пропускалися строки на подачу протоколів. Е, ще таке питання е, прийшло в чат. Воно стосується оренди, але тим не менше. Напевно, я все ж таки його прочитаю зараз. Е, питання від Оксани. Якщо об'єкт на даний час в переліку першого типу для передачі в оренду, але аукціон не оголошувався, чи, чи можна перенести такий об'єкт в перелік малої приватизації? Який це процес? Я можу сказати, що ці процеси, вони не взаємопов'язані, але можна, можна. Якщо ви вже включили в перелік першого типу, то потім, після того, як ви вирішите його продати, це має, по-перше, зробити місцева рада, якщо це комунальне майно. І місцева рада має прийняти рішення про включення цього об'єкту в перелік на малу приватизацію, в перелік на продаж. А, і після того, як він буде включений в перелік на продаж, це є підставою для того, щоб його виключити з переліку першого типу для оренди. І орган, орган який був орендодавцем, він на підставі рішення місцевої ради видасть наказ, і в, якому, в якому буде прописано, що він виключається з переліку першого типу на оренду, і все, оренда зупиняється. І все, в принципі, це основні, основна відповідь на таке питання. Ем, ще питання від Оксани. Чи потрібно учасника аукціони зазначати в заяві, яким чином бажають підписувати документи? Е, насправді, ні, насправді ні. Вони, вони, вони не зобов'язані про це повідомляти зарання, і в заяві, на участь, або в якихось інших документах. Це вже відбувається постфактум, коли вже е, особа перемогла в аукціоні, вона може підписати такий протокол і відправити вам в електронному вигляді. Ви звичайно його ви зрозумієте, що вам надіслали його в електронному вигляді раніше, ніж ніж він би був надісланий в паперовому вигляді. Тому звичайно ви зрозумієте, що вони обрали саме етап, саме спосіб підписання кваліфікованим електронним підписом. Якщо ж вам не надсилає майданчик до протягом якогось конкретного часу, довгого часу протокол, то ви можете зрозуміти, що, можливо, учасник відмовляється від цього об'єкта, або він вибрав паперовий е, е, спосіб і е, досить довго пересилає вам цей протокол. Ще питання від ще від Оксани. Е, зміни до закону передбачають розроблення умов продажу після отримання листа про намір приватизації від петиційного покупця. «Скажіть, будь ласка, це має бути звичайний паперовий лист?» «Так, е, так відповідаю, що це має бути звичайний паперовий лист». Тобто е, це будь-яка заява в паперовому вигляді, яка просто приходить на орган приватизації, щоб орган приватизації розумів, що попит на цей об'єкт є, і орган приватизації не буде просто так виставляти цей об'єкт на аукціон. Тому що ми ж розуміємо, зараз воєнний стан, і ми не можемо об'єктивно оцінювати, е, тому що ринок не досить, досить пошкоджений, пов'язаний з цими справами, не можемо об'єктивно оцінювати, чи може бути попит на той чи інший вид майна, нерухомості, наприклад. Так, питань немає більше. Ну, тоді ми, напевно, будемо закінчувати. Дякую всім за те, що ви взяли участь у цьому вебінарі. Дуже хочу подякувати Аліні за те, що вона нам показала, як правильно буде потім публікувати інформаційне повідомлення. Всім дякую, гарного всім дня, до побачення. Дякую.